51-річний Михайло розповідає, дізнався про те, що хворий на гепатит СЕП понад 8 років тому. Чоловік каже, 30 років колов собі наркотики. «Один шприц на 5 чоловік і всі одним шприцом. Симптомів ніяких не було, все, жив як жив, тут показує швидкий, швидкий тест, там, що є». Михайло каже, коли дізнався діагноз, грошей на лікування не мав. «Тоді вони коштували щось. 15 тисяч. Це лікарство, це лікарство, а аналізи коштували щось ну, до 100 доларів. Чоловік розповідає, від гепатиту досі не вилікувався. Печінка, тьфу-тьфу-тьфу. Так, да, я виглядаю жовтенький, трошки такий апетит може поганий, деколи буває тошний. Чуть -чуть. Ну, але таких симптомів і гепатит С не дає». Також через уколи наркотиків на гепатит С захворів тернополянин Ігор. Показувати своє обличчя на камеру чоловік відмовився. <звеч> в їжі це 100%. Треба вже не їсти жир, бо жири жир, і все з'їждж, відчуваєш болить, ну, випити алкоголю, ні пиво, нічого не вп'єш. Важкість відчувається, слабість відчувається. Починка дає на весь організм, воно ну, орган, що відчуваєш ну, все, Рано стати ставити тяжко. І... Щось підняти чекає важко, закинучимся. Зараз Ігор працює у благодійній організації 100% життя, де консультує наркозалежних. У 2011 році захворів гепатитом це тернополянин Олег Мартинюк, тоді ж і створив громадську організацію хворих на гепатит. Каже, разом з членами цієї організації вимагали у влади, щоб препарати для лікування гепатиту закупляли за державні кошти. «Ми зібралися і сказали, що якщо нам двом-трьом треба лікувати, нам треба продавати хату, ставити шалаш і там жити, але пролікованим. Порівняти з 20 тисячами в 2011 році. І з тим, що зараз можна, ну я так говорю, середньому 200-300 доларів за курс лікування. Про державні програми фінансування хворих гепатитом розповіла виконувачка обов'язків завідувачки інфекційним відділенням Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Сніцаренко. Потреба в препаратах... Стосовно лікування гепатиту формується для гепатиту С і для гепатиту Б, тобто для хронічних гепатитів, препарати є в наявності, наскільки я пригадую, дефіциту препаратів не було. Ну, можливо, якийсь тимчасовий може бути, але в принципі доступність. До лікування є у будь-якого пацієнта, який зацікавлений у своєму здоров'ї і хоче отримати допомогу. Скільки людей в області хворіють гепатитами нині, розповіла епідеміологиня Тетяна Заставна. Порівняно з аналогічним періодом минулого року захворюваність на вірусні гепатит знизилася. У нас за звітний період зареєстровано лише один вірусний гепатит А. За шість місяців зареєстровано сім випадків гострого гепатиту Б. Це така сама кількість, як і за аналогічний період минулого року гострого гепатиту С зареєстровано три випадки, активніше реєструються випадки хронічних гепатитів і перевілює в даному випадку хронічний гепатит С. Його зареєстровано 30 випадків. Тетяна Заставна розповідає, є декілька основних видів гепатиту. «Це кишковий гепатит А і Е, це є, який передається через харчові продукти, забруднену воду. І друга група – це парантральні, які передаються через кров і біологічні рідини – це гепатит Б, С і Д. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.